V Praze máme metro, což je hodně populární forma přepravy z místa A do místa B. Pak tam máme autobusy, máme tam vlak, máme tam lanovku a pro lidi, kteří nechtějí štapat do velkého kopce na vyhlídku na Petřín. A také máme tramvaje, to je něco jako vlak na kolejích, vypadá to jako autobus trošku, ale jezdí to tak jako městem. Není to, není to tak velké jako vlak, ale není to autobus, má to koleje. Trolejbusy, přesně, ty tam chybí, ty tam chybí, ty tam neváme. v Brně jsou? trolejbusy. A tam nemají tramvaje? Tam mají šaleny. Je to úplně to stejné, ale Brňáci mají to svoji, jako hantírku. Um, v centru Prahy jezdí hlavně tramvaje. Ten systém těch tramvají je naprosto skvělý, protože ta tramvaj přijíždí víceméně každých pět minut. A, a dá se s ním dostat po, po, po velké části Prahy. Potom tam jezdí metro. Máme tři linky metra. A, B, C uh, taky. Metrem se člověk dostane víceméně všude, kam potřebuje a to metro přijíždí každý čtyři minuty. A potom jsou tam autobusy, které fungují převážně na těch, o, na těch okrajových částech Prahy. A ty autobusy jezdí asi každých deset minut. A jezdí na čas. Všechno jezdí na čas.